dena urte batzutatik gutako gehiena dugu ifisare bat etxean denob dakigunez sarea ba beste garrantzi handiko zerbait da gure datuen eta besteain bat gauzen pribatutasuna bermatzeko asmoa gadu du beintzat beraz joazen mugifisare bat bestera baina nola beno ba horretarako egiten ari da bideo hau beti romen izan diren neurriak jarraitu behar dira lenik eta ben routerrean bertan egin ditzakegun erres batzuen bitartez kontrasena martul bat autentikazion metodo egoki bat edo es eseseidea aldatzea Gauza guzti hauke egiteko tutorial asko akitu daitezke interneten Ruteraren IP helbideaz edo zuzenean konektatu zikutu ditzakegu ezarpen hauek erabiltzaile izena eta pasaitza egokiaz idatiz noski Baina hauek entzunak izango zenituzten da, Eta zer gehiago ginditeke? Poraposatzen dizuegon aldaketa honakoa da Gonbidatuentzako sare desberdin bat sortzea Posible da zuen lagunetaz zerabak fidatzea, baina euskala zer daukaten beren mobiko horretan. Berengailua malware batez kutsatuta balin badago, posible da sareko beste gailu batzuk ere kutsatu al izatea. Beraz, horiekide iteko ondorengo egingo dugu. Router geienak dute sare nagusitik aparte beste sare bat sortzeko ahalmena eta hori da egingo duguna. Lehenengo, beste aldaketen antzera, ruterraren ezarpen panelera joko dugu. Modegokian autentikatu eta gero, WiFi edo sare inalámbrikoen saiera joko dugu. Esan beharra dago, ruterrak ezarpen panel desberdinak izaten dituztela. Dena den, menuak orokorrean nahiko intuitiboak izaten dira, eta ezaizu bilatzena gehiagik kostatuko. Bein saregon bidatu asortzeko aukera nondagoen bilatzen dugunean, sare nagusian egingo genituzken ezarpen berberak egingo ditugu. Hau da, pasaitz mardul bat, autentikazio eta zifratu mailaltua eta eseseidea aldatzea. Eta honaino, gure tutorial xumea.